Les redireccions de correu són molt útils perquè ens permeten rebre, en una sola bústia, correus electrònics adreçats a altres bústies. La manera de fer una redirecció de correu és semblant a la de redireccionar al web. Entra al panell d'administració dels DNS del teu domini i busca una opció similar a Redirecció del correu electrònic o Mail Forward si està en anglès. Dins d'aquesta opció cal que indiquis que, a partir d'ara, el correu cap al teu domini, que per exemple és pera-arroba-culler-de-fusta.cat, es redirigirà a una altra adreça, com ara, peracullera.josoc.cat. Amb aquest canvi fet, quan algú enviï un missatge a en Pere al correu de la feina, en aquest cas a la bústia de la seva empresa Culleres de Fusta SL, el missatge es reenviarà a la bústia de destí i podrà llegir-ho des del seu correu particular a peracullera.josoc.cat. music